ايه حكايه عنوان الفيديو ده لا دي مش مقارنه كاميرات وبس انتوا اخترتوا نقارن الاوبو اف 9 مع ال لايت فهنقارنهم في كل حاجه بس هنيجي عند الكاميرات وهتلاقوا معاهم السامسونج اي 7 2018 علشان نعرف مين فعلا ملك التصوير بالليل في الفئه المتوسطه استقريت معاكم في الفيديوهات اللي فاتت ان الازاز بريميا مشيك بس احتمالية كسره كبيرة اما البلاستيك فهو بيستحمل الوقعات بشكل اكبر وهنا الاوبو اف 9 بظهره فريم من البلاستيك المتين مع طلاء لامع ونقشات جميله جدا مخليه شكل الموبايل حلو بس برضه لسه عندي مشاكل مع احساس البلاستيك في الايد مش لطيف على الاطلاق اما الشاومي 100 لايت يعتبر ظهره مرايه بخامات من الازاز اللامع والفريم هنا المفروض انه من المعدن تقفيل الموبايل محترم جدا واحساسه في الايد بريميوم للغايه الموبايلين فيهم نفس بروز الكاميرات اللي بعد ما تركب جراب الحمايه اللي جاي مع كل موبايل هتلاقي البروز ده اختفى تقريبا اما بالنسبه للشاشات فشاشه الاوبو اف 9 اي بي اس ال سي دي 6.3 بوصه بدقه فول اتش دي بلس في خناقه كبيره قوي على نوع طبقه الحمايه اللي على الشاشه في الاول طلع اشاعه انها جوريلا الجيل السادس بعد كده موقع جوريلا قال انها الثالث طلعت اوبو قالت انها الخامس عامه الموبايل بيجي متركب عليه سكرينه كويسه ممكن تقعد بيها فتره لحد اما تغيرها خلي بالك اللي هتشتريها جديدة تبقى نفس القصة من فوق علشان سنسور المكالمات ما يعلقش اما بالنسبة لشاشة الميت هي لايت فهي 6.2 بوصة IBS LCD بدقة فول اتش دي بلس وشاومي بتقول انها عليها حماية جوريلا الجيل الخامس بس برضو انصحك تركب سكرينة وتريح دماغك من القصة دي بالنسبه للنوتش الاف 9 بيجي بنوتش صغير وجميل جدا على شكل دروب ووتر ما ينفعش الغيه من الاعدادات اما الشاومي فيها نوتش عادي ممكن تلغيه من الاعدادات وجهه نظري ان شاشه الاف 9 احسن لانها اكبر مع نسبه استحواذ للشاشه من جسم الموبايل اكبر وهي حوالي 90% مع نوتش صغير مقبول جدا ينفع تقارن سناب دراجون بميديا تك اه ينفع عادي الاوبو اف 9 بمعالج ميديا تك بي 60 تكنولوجيا 12 نانو اما ال 100 لايت بمعالج سناب دراجون 660 تكنولوجيا 14 نانو جربت اعمل سبيت تيست زي ما شايفين طبعا واجهه شاومي اخف حاجه بسيطه من واجهه اوبو الاداء الفعلي في الموبايلين مش فارق كتير عن بعض بس طبعا المعالج الرسومي اللي في الشاومي الادرينو 512 افضل من الجي وسبعين اللي في الابو اف 9 وده هيخلي اداء الالعاب الثقيله زي بابجي افضل شويه في الشاومي بالنسبه للتحديثات والناس اللي بتسال على استمراريه التحديثات لكل سوفت وير شاومي هنا افضل وبتبعت دايما تحديثات اما الابو فهي تقريبا من ابطا الشركات اللي ممكن تعمل تحديث ده لو عملته أصلا ثانية واحدة كده انت عارف ان تسعين في المية من اللي بيتفرجوا علي مراجعتنا مش عاملين سابسكرايب للقناة وده بيقلل من فرصة ظهور باقي فيديوهاتنا ومراجعتنا ليهم انزل تحت وعمل سابسكرايب وفعل الجرس وخليك دايما متابع الجديد مع موبازل نيجي بقي لعناصر الامان اللي اتنين فيهم بصمه سريعه جدا بس بصمه الشاومي اسرع حاجه بسيطه اللي اتنين فيهم فيس لوك سريع ومش بيعلق حتى في الاماكن اللي ادواتها ضعيفه واللي اتنين مش هيفتحوا وعينك مغمضه الاف 9 ما لمبه اشعارات اما ال108 لايت في لمبه اشعارات بتنور بلون واحد وهو الابيض الموبايلين ما فيش اشعارات بتظهر فوق جنب النوتش لازم تنزل قائمه الاشعارات علشان تشوف الاشعارات اللي جاتلك الاف 9 فيه مدخل سماعات 3.5 مللي اما ال108 لايت ما مدخل السماعات ده لازم تستخدم وسطه التحويل من يو اس بي تايب ل 3.5 مللي اللي جاي معاه في العلبة واقول لك كمان على حاجة الشاومي مش بيجي معاه سماعات اصلا وبالنسبة لصوت سماعات الاذن فهو افضل في الشاومي بفرق بسيط عن الاف 9 الموبايلين فيهم سماعه سبيكر خارجيه واحده الاثنين صوتهم عالي وممتاز بالنسبه لسماعه المكالمات فصوت سماعه مكالمات الاف 9 احسن بفرق بسيط عن الشاومي اما بالنسبه للتعامل مع الاماكن اللي فيها شبكه ضعيفه وعايز موبايلك يلقط داتا لو مشغل نت فهنا الشاومي تفوق على الاوبو بالرغم اصلا من ان الاوبو شبكته كويسه زي ما قلت في المراجعه بطاريه الاف 9 3500 ملي امبير يجي معها شاحن بوكيت تشارجر 5 فولت 4 امبير شحن سريع بيشحن في ساعه ونص بالرغم من ان مدخل اليو اس بي مايكرو فيرجن 2 اما الشاومي بطاريته 3350 ملي امبير بيجي معاه شاحن عادي 5 فولت 2 امبير ومع ذلك فهو برضو بيشحن في ساعه ونص لان مدخل اليو هنا تايب سي وطبعا هيشحن اسرع لو هتشتري له شاحن كويك تشارج 3 يعني الاثنين متعادلين تقريبا في سرعه الشحن اما بالنسبه لقوه البطاريه فمع الاستخدام العادي معالج القبو موفر اكتر في استهلاك البطاريه من الشاومي وكمان البطاريه بتاعت القبو اكبر بفرق بسيط الناتج ان القبو هيستحمل ساعه او نص ساعه زياده سكرين اون عن الشاومي والاثنين من وجهه نظري قريبين جدا من بعض وهيكمله اليوم عادي لو استخدامك متوسط هنيجي بقى لاهم نقطة في المقارنة دي وهي الكاميرات وزي ما قلت في اول الفيديو انا هعرض عليكم صور متصورة بال f 9 والمي ات لايت وكمان السامسونج اي 7 2018 جنب بعض وهعمل زوم علشان نشوف مين عارف ايه التفاصيل افضل هبدأ بعرض الصور وهنبتدي بالصور اللي في إضاءة ضعيفة بعد كده اللي العالية عليه علشان نشوف مين ملك التصوير بالليل انا رايي الشخصي كاميرا ال لايت الخلفيه هي الافضل وكاميرا الابو اف 9 الاماميه هي الافضل هسيبكم تركزوا مع باقي الصور اما بقى بالنسبه للفيديوهات وتصوير الفيديو دلوقتي انا بصور وانا ماشي جنب طريق الموبايلين فيهم تثبيت الكتروني إذا حد ما ايدو يثبتوا شويه الفيديو وانا بصور الميت لايت بيقدر يصور 4K بس الأبو ما يقدرش فانا عشان كده مخلي الاتنين يصوروا ب 1080p عشان المقارنه تبقى فير والاثنين فيهم مايك اضافي في الاستوديو هنشوف مين اللي قدر ينقي الصوت بطريقه احسن شويه ده كده التصوير بالليل ال لايت في اف 9 الاتنين على 1080 و ولسه المشكله موجوده في ال لايت اللي هو الخيال اللي بيظهر ده في التصوير زي ما انتم شايفين ما تحلتش حتى بعد ما حدثت ال10i واي بالنسبه للاسعار الاف 9 بيجي بنسختين واحده 64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 5500 جنيه او 350 دولار والنسخه الثانيه بمساحه برضه 64 جيجا مع 6 جيجا رام وسعرها حوالي 6400 جنيه او 400 دولار وممكن تركب كارت ميموري وشريحتين مع بعض اما ال 100 لايت بيجي بنسختين الاولى 64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 4666 جنيه او 280 دولار والنسخه التانيه 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 5444 جنيه او 330 دولار وللاسف بتركب كارت ميموري مكان الشريحه الثانيه وجهه نظري الاخيره تشتري الاف 9 لو عايز موبايل مضمون ومنتشر جدا نوتش صغير وعملي بيستحمل وقعات كبيره ومش هتقدر تستغنى عن مدخل السماعات ال3.5 مللي وعايز كاميرا سيلفي ممتازه اما ال لايت تشتري لو بتدور على اداء افضل في الجيمز مع تصميم اشيك والمكان اللي بتتواجد فيه على طول الشبكه فيه ضعيفه وما تقدرش تستغنى عن لمبه الاشعارات وعايز كاميرا خلفيه ممتازه ما تنساش تعمل سبسكرايب القناة. وهتلاقي مقارنات ومراجعات تانيه كتير واعمل لايك لو الفيديو عجبك واعمل كومنت وقول لنا شايف انهي موبايل احسن في التصوير بالليل كان معاكم احمد احد افراد فريق موقع موبيزل لمراجعه الموبايلات